کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد میں رمضان کے روزے تو فرضے انتیس ہو کے کہ تیس ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد اگر میں میری امت کو کہوں کہ کوئی روزہ رکھے تو محرم کا روزہ رکھے کون سا روزہ رکھے محرم کا روزہ رکھے لیکن دو رکھنے کے یا تو نوی دسویں دسویں اور گیارہویں رکھنے کا میرے کو یقین ہے موٹا والا اچھا والو اور خاص کر کے میرے جوانوں روزہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ شاء اللہ اب میں آپ کو بتاؤں روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسا نام سنا آپ نے جلدی جلدی ذرا پر بولے تو اچھا لگے اور حضرت موسل و سلام او ایک رات اپنی قوم میں گئے ان کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل بولو ان کی قوم کا نام کیا ہے اور اس کو بلو اسرائیل کتنے تھے ستر ہزار یعنی سیونٹی تھاؤزینڈ اس سے زیادہ تھے حضرت سلا تو اسلام ایک رات میں اپنی قوم میں گئے اور سب کو کہا تیاری کرو چلو چلو تیاری کرو آپ کے پاس جو بھی بستر ہے چادر ہے کپڑا ہے سیور ہے برتن ہے سب لے لو لے لو ہم کو یہاں سے چھوڑ کے جانا اس لیے کہ فرون بہت ظلم کرتا ارے فرون بہت اتنا ظلم کرتا تھا فرون چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضبع کر دیتا تھا عورتوں کی بے عزتی کرتا تھا جوانوں کو مار دیتا تھا سلاۃ وسلام روئے بلو اسرائیل کے پاس آ کے روئے آج رات کو ہم کو یہاں سے بھاپ جانا ہے ارے یہ کوئی چھوٹی موٹی جماعت کو لے کے نہیں جانا ہے کتنے لوگ کو لے کے جانا ہے ستر ہزار کو لے کے جانا ہے اور اس میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہے بچے بھی ہے دودھ پیتے بچے بھی ہے اگر مثال اقصلاۃ اسلام نے کہا جتنا سامان لے سکتے ہو لوگ اس لیے کہ دور دور دور قوم راستے میں پھر کی پولیس ہوگی پھر ان کے آدمی ہوں گے پھر ان کے درباری ہوں گے ارے کوئی نہ کوئی ہم کو پکڑے گا تو بہت مارے گا ایسا راتوں رات کیسے نکل جائیں گے حضرت مسالے کی صلاح نے فرمایا ہم کو نکلنا ہے اس لیے کہ پھر زمین پہ پلاننگ کرے گا میرا اللہ آسمانوں پر پلاننگ کرے گا اور اللہ کی پلاننگ کے آگے کسی کی پلاننگ چلتی نہیں چلو سب تیار ہو گئے بولو سب تیار ہو گئے رات کا وہ ٹائم جو تیسرے علیہ السلام نے اشارہ کیا چلو خود آگے آگے اور بولو ستر ہزار پیچھے پیچھے چلے چلے چلے چلے ہاں ڈر بھی لگتا ہوگا سب کو کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے کوئی چھپا تو نہیں ہے کوئی مارے گا تو نہیں کوئی تلوار تو نہیں برسائے گا کوئی تیر تو نہیں برسائے گا مگر چلے جا رہے چلے جا رہے اور عدد موسا سب کو کہہ رہے کوئی ٹینشن نہیں لینا کوئی ٹینشن نہیں لینا اگر فرون کی حکومت زمین پر ہے تو میرے اللہ کی حکومت آسمانوں پر ہے چلے چلے ایک جگہ آئی جیسا ہم لوگ بھی کبھی ہائی وے پر چلتے جگہ آئی اب دو راستے آ گئے ادھر جانا یا تھوڑی جائے کہا جائے کہا جانا دیکھا چلو ادھر ادھر اس طرف چلو آپ خود سوچے مثال سوچتا ہوں چلے چلے چلے آپ ستر ہزار کو لے کے جا رہے سامنے سمندر آ گیا ارے موج مارتا ہوا دریا تھپیڑے مارتا ہوا دریا اپنے دریا تو دیکھا ہوگا نا ارے بڑا دریا اس میں کیا جائے اور کشتی بھی نہیں ہے اور کوئی تیرنا بھی آتا نہیں ہے حضرت مسالک علیہ و سلام نے دیکھا کہ سامنے دریا آ گیا وہ ستر ہزار آئے کہاں جانا ہے کہاں جانا دریا میں جانا ارے دریا موت ہے موت ارے جائیں گے سمندر کا پانی تران مار ڈالے گا ہم کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا مسالک سلاد و سلام کا آنسو آ گئے راستہ بھول گئے غلط راستے پر آ گئے تو سب نے کہا کیا کرنا واپس چلو واپس چلو دوسری جگہ پہ جانا جب واپس چلو اب ستر ہزار کو لے کے واپس چلے وہ دور نظر آیا فیرون آ رہا ہے فیرون آ رہا پورے لشکر کو لے کر جاؤ جلال اور روب اور دبدبے کے ساتھ ارے گھوڑے پر فیرون اور اس کی پولیس اور اس کے سارے آدمی ایک دھم دبا کے آ رہے ہیں اب وہ ستر ہزار نے کہا موسا کہاں جائیں گے آگے جائیں گے تو بھی موت ہے اور بولو پیچھے جائیں گے تو بھی موت آگے جائیں گے تو سمندر ہے ڈوب کے مر جائیں گے اور پیچھے جائیں گے تو فرون مار مار کے ہماری بوٹی بوٹی کرے گا سب لوگوں نے حضرت موسا کو ڈانٹنا شروع کیا وہ اچھے تھے ہم ہم اپنے گاؤں میں تھے نا اچھے تھے مار کھاتے تھے لیکن کم از کم زندہ تو تھے کھانا تو ملتا تھا تو وقت کی روٹی تو ملتی تھی ارے یہاں تو سامنے بھی موت ہے اور پیچھے بھی اگر موسا بھی بہت ٹینشن اگر موسا نے ہاتھ اٹھائے اللہ کیا کرو اللہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کیا ہے اگر موسا کے ہاتھ میں لکڑی تھی ارے بولو کیا تھا لکڑی تھی کوئی ڈنڈا تھا کوئی لکڑی تھی کہ اللہ لکڑی ہے مارو سمندر پہ مارو آپ اضر نے اسلام نے کہا سمندر میں ماروں گا تو کیا بھائی اتنا بڑا دریا ہو آپ لکڑی لے کے جاؤ اور جا کے سمندر پہ مارو تو ٹھاک آواز آئے گی اور پانی اڑے گا آپ کے اوپر اور کیا بھائی اور تو کچھ ہونے والا حضرت موسا علیہ السلام صلاح نے کہا اللہ اتنا بڑا دریا اور یہ لکڑی کیا کیا ہوگا اللہ نے فرمایا موسا اپنے ہاتھ کو مت دیکھنا لکڑی کو مت دیکھنا میرا حکم ہے اس حکم پہ عمل کرتے چلے جاؤ حضرت موسا علیہ طرح کو آگے بڑھے پوری قوم کو کہا آ جاؤ آ جاؤ اللہ نے مجھے کہا ہے یہ لکڑی میرے کو سمندر میں مارنا ہے ارے سب لوگ کہنے لگے ارے لکڑی کو سمندر میں مارو گے تو کیا ہوگا حضرت موسا نے کہا نہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا میرے اللہ کا حکم ہے آگے گئے حضرت موسا علیہ سلاد والسلام نے لکڑی لی اور سمندر میں جیسے مارا اے میرے پیاروں موٹا برا چھا بھالو. اللہ کی کسم قرآن کہتا ہے پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا آج تک آپ نے دیوار کو دیکھا ہوگا لیکن پانی کی دیوار کبھی نہیں دیکھی ہوگی پانی جو ہے نا پانی ادھر کھڑا ہو گیا بیچ میں راستہ بن گیا ادھر پانی کھڑا پھر راستہ بن گیا پھر پانی, پانی بارہ راستے بنے اس طریقے حضرت مسا کی سلامت وسلم ستر ہزار کو لے کر چلے تھے اور وہ ستر ہزار بارہ خاندانوں کے تھے اللہ نے ہر خاندان کے لیے ایک راستہ بنا دیا تھا بولو سبحان اللہ بولو سبحان. حضرت مسا نے کہا چلو حضرت موسیٰ فرما کے میرے اللہ کی قسم میں پورے قوم کو لے کر پورے بنو اسرائیل کو لے کر چلا ادھر پانی کی دیوار تھی ادھر پانی کی دیوار تھی بیچ میں راستہ تھا حضرت موسیٰ فرما کے اللہ کی قسم ہم تھے عورتیں تھی بچے تھے بچیاں تھی ہم یہ کنارے سے وہ کنارے تک چلے گئے ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن اللہ کی قسم پاؤں کے اوپر پانی کا تکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا کو قرآن نے بھی کہا انیسواں پارا بولو کون سا پارا ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا بولو نا کون سا تھا اللہ نے پروایا موسا سو کا بولو دلا اللہ تبارک فرماتے موسا اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو حضرت موس کی صلاحت نے اپنی لکڑی سمندر پہ ماری سمندر پھٹ گیا پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور حضرت موسا اپنی قوم کے ساتھ پانی میں چلنے لگے پانی میں پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آئے مگر پاؤں کے اوپر پانی کا کترا بھی حضرت موسا بھی اور بولو بنو اسرائیل یہ سب پار ہو گئے پیچھے کون آ رہا اب اس کے اندر ہوشیاری بہت تھی کیا کہتا وجہ سے راستہ بن گیا اس کو سمجھایا بھی کتنے لوگوں نے تیری وجہ سے نہیں ہوا وہ اللہ کے نبی ہے وہ موسا ہے وہ پیغمبر ہے تم کو نہیں معلوم میری وجہ سے ہو گیا اس لیے کہ فی الحال کم فخت چار سو سال کی تو عمر کا ہو گیا کتنے سال اپنے میں کوئی جاوے چار سو سال کوئی جانے بھی نہیں دے رہے اپنے نائنٹی پہ ہو جاوے نہ نائنٹی کے بعد مرے نہ پوچھے بھائی مری گیا نہیں مرے تو کیا نہیں مروانو کتنا جیے گا بھائی سینچری پوری کرے گا یہ yeah, فیرون نے چار سینچری پوری کر دی چار سو سال کا ہو گیا آئی, میرے کو معلوم ہے میرا ایکسپیرینس ہے یہ میری وجہ سے بنا ہے. چلو اپنے گھوڑے ڈالو ڈالو ارے سب نے منع کیا نہیں ارے آ, ڈالو گھوڑے ڈالو فیرون نے اپنا گھوڑا ڈالا اے, سارے پولیسوں نے اپنے گھوڑے ڈالے سارے دربانیوں نے اپنے گھوڑے ڈالے اور گھوڑے ٹاپ ٹاپ دبانا شروع کیا سمندر کے بیچ میں پہنچے اللہ نے پانی کو کہا واپس تیری حالت پر آ پانی اپنی حالت پر آ بولو فرون مر گیا ڈوب گیا اور آپ کو مانو میں پہلے پیرون یہاں تک پانی میں آیا کتنی عمر کا تو کم بکر چار سو سال کا پھر یہاں پانی میں آیا پھر یہاں تک پانی میں آیا جب یہاں پانی میں آیا تو کیا کہتا مانو اے اوپر والا میں اللہ نہیں اللہ تو ہی ہے میں جو موسا جو کہتے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں یہاں تک آ گیا پانی تب اللہ نے آسمان سے کیا کہا پیرون توبہ کا دروازہ بند ہو گیا دعا کرو ہمارا بھی بند ہونے سے پہلے اللہ پودا نصیب فرما دے ہوئے یہ قرآن میں لکھا ہے قرآن میں گیارہویں پارے میں اللہ نے کہا پھر اب نہیں تھوڑی دیر پہلے مانگا ہوتا تو قبول کر لیتا اب تو کا دروازہ آ, اللہ نے فرمایا آ... اللہ نے کہا فرون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور اللہ نے کہا چار سو سال تو نے خدائی کا دعویٰ کیا اللہ نے کہا میری قسم تیری لاش کو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا آج بھی فرون کی لاش مشر کے میوزیم میں تڑپ رہی ہے نہ زمین قبول کرنے کو تیار ہے نہ آسمان قبول کرنے کو تیار ہے چلو فرون بولو فرون ڈوب گیا اس کا پورا لشکر مربا اور حضرت موسا پار ہو گئے سبحان اللہ بولو حضرت موسا پار ہو گئے اب یہ کڑی کو کڑی سے جوڑنا بہت ضروری ہے قڑی قڑی یہ واقع کو اپنے دماغ میں رکھنا اب ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہجرت کر کے مکہ سے بولو بولو مکہ سے مدینہ آئے اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور محرم مہینہ آیا اور دسوی محرم آئی آشورے کا دن آیا ہمارے نبی کو پتہ چلا سارے یہودیوں نے روزہ رکھا سارے یہودیوں نے مرد عورتیں بچوں نے روزہ رکھا ہمارے آخ ساتھ نے بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا تھا آج دسویں محرم روزہ کیوں رکھ رہے ہو روزہ کیوں رکھ رہے ہو ارے وہ یہودیوں نے کہا محمد ہم تو روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ دسویں محرم میں آج ہی کے دن فرون مر گیا آج ہی صبح میں فرون پافی ڈوب کے مر گیا اور ہمارے نبی حضرت موسا سمندر کے پار نکل گئے ارے ابرت موسا جیت گئے اور فرون ہار گیا مر گیا دبا ہو گیا برباد ہو گیا اس خوشی میں کہ ہمارے نبی کو نجات ملی ہم دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں ہمارے نبی نے اسی وقت فرمایا آہا کو بھی موسا ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم موسا سے محبت کرتے ہو ہم تمہارے سے زیادہ حضرت موسا سے محبت کرتے بتاؤ نا ہمارا ایمان موسا پر ہے کہ نہیں ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ہمارا بچہ بچہ پڑھتا آمن تو وہ ملائی کتی ہی وہ ہی وہ رسولی ہی ہم تو سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے محبت کرتے ہو تمہارا معاملہ محبت کا ہے ہمارا معاملہ تو ایمان کا ہے ہم تو حضرت موسا پر ایمان لاتے چنانچہ ہمارے نبی نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا اگر یہ حضرت موسا کی کامیابی میں تسلیم کا روزہ رکھتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت بھی محرم دسویں محرم کا روزہ رکھے گی اس طرح دسویں محرم کا روزہ آ گیا بولو دسویں محرم کا روزہ آ گیا لیکن پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا جب دسویں محرم کا روزہ ہو گیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا یہ تو ان کی کاپی ہو گئی ان کی کاپی ہو گئی یہودیوں کی اور اسلام کسی مذہب کی کاپی نہیں کرتا اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے بے شک دسویں محرم کو روزہ رکھیں گے لیکن یا تو ایک آگے رکھیں گے یا ایک پیچھے رکھیں گے یعنی ہم نویں دسویں رکھیں گے یا دسوی اور گیارہویں رکھیں گے اور صاحب گرام نے پوچھا کہ رکھیں گے تو کیا ملے گا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دسوی محرم کا روزہ رکھا اللہ آنے والے سال کے گناوں کو معاف کر دے گا ایک روایت نے فرمایا اللہ اگلے سال کے گناوں کو معاف